E sad, zašto mi ne percipiramo sve te beskonačne realnosti, imaš dva razloga. Prvi razlog je što ne možemo shvatiti kako je to moguće imati pregled nad beskonačnim brojem paralelnih trodimenzionalnih prostora koji se međusobno ne vide. To tvoj fizički um ne može, to tvoj više ja može. I zato kažemo Tvoje više ja sjedi na planini i kaže ti koji je put najkraći, to nije onaj koji se tebi čini. Nego onaj koji on, tvoje više ja to si zapravo ti, samo tvoj spiritualni dio, vidi kao najkraći jer ponekad se tebi najkraći put čini ići cestom, ali ne vidiš da je slomljen most. I ako ideš glavnom cestom i dođeš do rijeke morat ćeš se vratiti. Tvoje više ja to zna. I onda nije najkraći put do bilo kojeg željenog rezultata, sreće, cilja, veselja, šta god. Ono što se tebi čini iz ove perspektive, ponekad je, ali uglavnom nije. Pustiš da te svemir vodi sam kroz tvoje veselje, kroz tvoje um. Kroz komunikaciju sa višim ja koje ti kaže da harmoniziram si sam sa sobom i zato se osjećaš dobro. Znači, prvi problem zašto mi to ne možemo shvatiti je taj što ne vidimo di su te paralelne realnosti. ono što često čujem je sljedeće. Gle, ja želim postati bolja osoba i uskočiti u paralelnu realnost gdje sam sretan. Ali me strah, da li će u toj realnosti biti moja cura? Odlično pitanje. Ali s obdjevom ima beskonačan broj paralelnih realnosti. Ima ona u kojoj si ti sretan s njom. Ima ona koji kojoj si sretan bez nje. I to nas dovodi do drugog problema mi ne možemo shvatiti koncept beskonačnosti. Jednostavno ne možemo. Ja ću vam dati jednostavnu matematičku mozgalicu s kojom se možete zabavljati. U beskonačno velikom hotelu nalazi se beskonačan broj soba u kojem spava beskonačan broj gostiju. I sve je to u redu do trenutka kad na vrata recepcije ne dolazi deset novih gostiju. Za njih treba deset novih soba. Šta recepcijalne da napravi? Ima beskonačan broj soba, ali već u njima se nalazi beskonačan broj ljudi. Da, neka su sve sobe jednokrevetne, da bude jednostavnije. Jednostavno. Uzme mikrofon i na razglas kaže molim sve goste da se pomaknu u sobu koja je za deset brojeva veća od njihove. Ako ste u sobi 1 otiđite u sobu 11. Ako ste u sobi 1100 otiđite u sobu 1110. I kad se svi pomaknu za deset soba, prvih deset soba je slobodno. Okej. Okay. A ono sad još da U beskonačnom velikom hotelu i sa beskonačno velikim brojem soba, soba i beskonačnim brojem gostiju dolazi autobus sa beskonačnim brojem novih gostiju. Šta će sad recepcionera napraviti? Uzeti će mikrofon i reći. Molimo sve goste da se presele u sobu koja je duplo veća od broja u kojem se nalaze. Ako ste u sobi 1 otiđite u sobu 2. Ako ste u 10 otiđite u 20. Ako ste u 200 otiđite u 400. Nakon što oni to naprave, oni će okupirati sve parne sobe, a sve neparne sobe kojih ima beskonačan broj su slobodne. I novih beskonačan broj gostiju staviš u beskonačan broj neparnih soba. I to ne možeš shvatit jer, jednostavna je stvar, ne možeš shvatit konce beskonačnosti. Da vam ja kažem ovako, u hotelu koji ima deset soba nalazi se šest gostiju, svaki je u svojoj sobi. Kolika je iskorištenost hotela? 60%. No, Trivijalno. Okay. U beskonačnom broju soba nalazi se beskonačan broj gostiju. Kolika je iskorištenost ovog hotela? To se u matematici kaže neodređeno. Ili prijevodu nemamo ovog pojma. Ista stvar je, okay, beskonačno plus beskonačno. I kaže matematika da je beskonačno. Ali beskonačno minus beskonačno. <laughs> nemam pojma. Sva ćete, kako smjestiti, dakle, sad zvratimo se na sljedeće pitanje, to je ono što vas zapravo zbuni. U beskonačno velikom hotelu koji ima beskonačan broj soba, nalazi se beskonačan broj ljudi. Kolika je okupiranost tog hotela? Koliko posto soba je zauzeto? Nemaš pojma. Nemaš pojma. Zato što je to beskonačan broj gostiju kroz beskonačan broj soba, to je jednako neodređeno. Ne znam šta s time. I to je razlog zašto se ljudi s time gube. Ali ako ima beskonačan broj tih realnosti, da li ima neka u kojoj sanja... Da, klauno, čečera da. Na koji način je to relevantno za tvoj život?